Udrea se dezlânguie, după refuzul magistraților români, demers neașteptat al fostului ministru, se vede atunci ce mai face onorata instant. Elena Udrea se dezlânguie, după ce magistracii de la înalta curte de casacie, sublinierei justiciei au refuzat cererea unei audieri la distant. Într-o intervenție la România TV, fostul ministru a venit cu atacuri dure la adresa judectorilor din dosarul ei, susținând ceea ce subliniere tia nu urmăresc altceva decât condamnarea ei. mea subliniere pe ca azi instant ca se fac cum a făcut la ultimele termene se resping tot ce înseamnă probe în favoarea mea sublinierei i se totul pentru a se da o decizie de condamnare la adresa mea Azi am pregătit cu avocaci o cerere care a vizat audierea mea la distanc, am dreptul la audiere prin mijloace specifice De ce audiere la distanță? Pentru ce nu pot fi prezent la proces? Pentru ce am primit statut de refugiat? Evident ce instanța, cum mea subliniere te nu a ținut cont de dovezi, sugerând ce sunt doar solicitant sublinierei, nu am acest statut, a spus Elena Udrea la RTV. Mai mult decât atât, Udrea a dezvăluit faptul ce a cerut instituțiilor din Costarica eliberarea unui document care se ateste obținerea statutului de refugiat politic. Am depus ieri o solicitare în care am cerut să-mi se elibereze un document statutul meu deja obținut de refugiat. Doar ce aceasta Cerere pe care am înregistrat-o la Institutul pentru Migrație primă subliniere pe răspuns în 8 zile. În 8 zile primesc acest răspuns explicit subliniere, îi se vede atunci ce mai face onorata Instanc, a precizat Udrea.